Сонцилику кульбабу часто називають домашнім лікарем. Всі її складові від корінців до квіток використовують в народному цілительстві. Її листя додають салати, корінці сушать, перетирають і заварюють її для схуднення, а з квітів роблять лікувальні конфітюри. Власне, те, що ми будемо сьогодні з вами робити. Варення з її квітів – це щось особливе. Воно запашне, золоте і солодке, як мед. З'їдаючи щодня по чайній ложці цих ласушів, ви забудете про сезонну застуду і депресії, зміцните серце і печінку. Також вона лікує бронхіт, бореться з безсонням. Я нарвала квітки, промила їх і залила водою. Для того, щоб вони настоювалися. Цього разу буду додавати декілька скибочок імбиру і половинку цедри лимону. Просто для аромату, бо мені так сподобалося. Це все в. Кидаю в кастрюльку і воно стоїть 12 годин або просто ніч мінімум. Після цього потрібно буде поставити на вогонь і довести цю суміш до кипіння. Поки закіпає суміш, в іншій каструльці відсипала цукор і проціджую сік лимону. Тепер сюди виливаю і відварену кульбабку. Трохи відтискаю її, щоб вийшов з неї весь сік. І тепер цю суміш повертаю знову на вогонь і на невеликому вогні уварюємо до потрібної вам густоти. У мене на виході залишилося лише 600 грамів і це вийде така маса як сироп для кашлю от таке приблизно. Якщо ви хочете, щоб маса вийшла така як мед, потрібно, щоб у вас залишилося десь грамів 400-300 і тоді у вас вийде воно як мед. Розливаю по стерилізованим банках. І за катою на зиму це дуже смачно і дуже корисно. Обов'язково скористуйтеся цьому році цим рецептом, і ви не пожалкуєте. А з вами, друзі, як завжди, був Кекс. До нових зустрічей, папа. -па.